طيب اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في حكم المرأة التي يكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. القول الأول وهو الراجح والله تعالى أعلم، الراجح والله تعالى أعلم أن عليها القضاء فقط دون الكفارة. أن عليها القضاء فقط دون الكفارة، إذا أجبرها وأكرهها الزوج على ذلك. ولم أقف على دليل صحيح يكرهها يلزمها إن لم يكرهها زوجها يلزمها بالكفارة فإن أكره الزوج زوجته على الجماع وأجبرها على ذلك فعليها القضاء عليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة على هذا الأمر